Da jeg har jeg fått med to lærere fra Valer Ungdomsskole. Jeg heter Cathrine og har jobbet på Valer Ungdomsskole fra 2011. Mm. Hei, jeg heter Fabian. Jeg har jobbet på Valer Ungdomsskole i fire måneder. Så ganske ny da. Valer Ungdomsskole er kjent i Norge for god digital praksis med OneNote og OneNote klassenotatblokk kan dere fortelle litt om deres digitale praksis og bruk av OneNote klassenotatblokk? Det kan vi gjøre. Mm. Vi har jo klassenotatbøker i alle fag. vi har også klasse eller bruker og da notat, notatbøker i, på tvers av skolen, personale og i fagseksjoner og så videre. Så alle lærerne bruker det, alle. alle. Og vi bruker det til omtrent alt fortsatt fra matte, kladdebøker omtrent. Er dette vært et ledelseinitiativ da, i og med at dere har fått med det hele kollegiet? Ja, mm. det har det vært. Hvordan ser en, en typisk uh, hverdag ut uh, med undervisning og klassenåttatblokk? Mm, ja, ja um, altså vi har um, nesten all undervisning, så har vi lagt opp en plan uh, allerede tidligere på fagstiden i Der de vet akkurat hva de skal gjøre for noen timer. den kan vi åpne opp i teamen og starte teamen med det, der vi kan gå gjennom altså fagsiden de har. Og så kan de også løse alle oppgavene og alle, alle notater de skal gjøre. Alt kan de gå in på en måte og gjøre der da. Men fagsider mener du da pensum, det de skal tilegne seg fra? Fagsider fungerer mer som en ukeplan. Det er planen av hva de skal gjøre da. Men allt av fagstoffet ligger jo også der, altså lenken vad hva, hva mm. vi gjør da. Selvfølgelig. Mm. Bruker, br bruker det mindre bøker nå enn tidligere? Ja, det opplever jeg mm. at vi gjør. Um, I noen fag så jeg har jeg hatt et år hvor jeg undervist i engelsk og hun ikke brukte læreboka. Vi brukte kun andre digitale medier da. Mm. Det er også veldig enkelt å gå in på OneNote og legge opp egne faner der du kan legge inn stoff relevant till det faget, så du får byggt opp en slags sidebok ved siden av ja, den vanlige læreboka deres. For de som aldri har bygd OneNote Klassnotatblokk, hvordan rent praktisk distribueres innehåll og oppgaver til eleverna. Ja, vi har jo en fane i OneNote Klassnotatblokk som heter innholdsbibliotek. Där har vi lærere redigeringsmuligheter, men elevene har kun leserettigheter. O der legges det ut eh, oppgaver, med også for eksempel sjanger og alt elevene inkluderende har brukt for. Mm. Noe vi snakket om på forhånd her, var at når dere eh, deler ut oppgaver, så organiseres dette veldig godt inn i OneNote Klassenåttatblokk. Kan du mm. fortelle litt om hvordan den deler ut den oppgavepraksisen skjer? Ja, de får jo sine egne områder in på OneNote. Der de kan gå in og løse disse oppgavene de har da. Der kan vi, få, vi som lærere få insyn i vad de gjør og hva de jobber med. Og vi kan kontinuerlig gi dem vurdering underveis da, hvis vi trenger det. Hver, hver elev har jo sin egen notatbok, som er den i stedet for den gode gamle kladdeboka. Så skriver dem der, og da har vi leserettigheter og også skrivemuligheter i den notatboka. Mm. Så du kan se mens en elev jobber da, eller eh, i samtid mens de skriver? Absolutt. Mm. Og det er jo et fantastisk verktøy da å kunne gi dem en tilbakemelding underveis mens de jobber med med teksten sin. Og kunne gi her se at du har gått i gang med en inledning og gi noen tips på veien videre da. Jeg vet at Valer og Ungdomsskole satser mye på, på vurdering, eh, og spesielt vurdering for læring. Eh, og dere bruker også noe som jeg synes er veldig spennende, video i tilbakemeldingarbeidet. Kan dere fortelle litt om det? Ja, da bruker vi jo et program som heter Screencastify, hvor jeg, du kan velge, men i hvert fall jeg bruker at jeg får opp teksten som eleven har skrevet, og så høres da min stemme hvor jeg forklarer og gir en vurdering, mens jeg kan markere i teksten og vise da her har du en god innledning, her har du gjort det og viser til tillting i teksten da. Da har du en praksis om at du gir først positiv tilbakemelding før du en fremovermelding i forhold til man skal jobbe videre med. Ja. Hvordan følger dere opp fra gang til gang disse tilbakemeldingene? Er det sånn som blir lagt ut en gang, eller har det noe system for å følge det opp? Jag hade ju sån visst det man vi sånn, de har haft en uppgift i norsk for en stund tillbaka och vi ska ha en ny en. Så säger vi när man drar gå tillbaka den förvärderingen ni fick och så se på vad ska du jobbe mer med och så få sån att de det blir minna på vad de det är jag skulle öva på till nästa gang, och så man dem då göra det denna gången. Alltså ett scenario som jag syns här är en lite dålig praxis som många har brukat i språkundervisningen tidigare, det är att man leverer en stil och så rättar man alla fel och mer röpenn, och så eleverna väntar tillbaka och så då har ni frågor om eleven tarte sig detta här på något måte. Hurdan skiljer den praktisen det ni gör i förhåll till den gamla tillbakemiljön. Tror du det att eleverna tar merte fölge den tillbakemiljön de gör nå i deres digitale praxis än i den analoge? Jag vill tro det. Uh, I hvert fall når jeg ser på hva elevene mine tar til seg av tilbakemeldinger da. Så um, virker det som at de går inn, de ser hva de har fått til. For det er det vi fokuserer på. Vi skal jo ikke ha den røde pennen. Vi skal ikke rette hva de ikke får til. Så dere bruker ikke røde penn? Bruker ikke røde penn. Null røde penner. Vi skal alltid lete etter kompetanse uh, ifølge hva eleven da får til. Og det er det eleven skal få tilbakemelding på. Det funker väldigt bra, for du, altså, man respondere ganske mye bedre da, på positiv tilbakemelding enn negativ. Sånn sett det skal skape en, altså en vilje til å faktisk lære mer da. Gode læringssituasjoner. Skape gode læringssituasjoner. Og det gjør vi definitivt med å gjøre det på den måten. Og det er også sånn man skal gjøre det på en eventuell eksamen. Man skal jo ikke se til hva eleven ikke får til, men vad de faktisk har fått till Så det här er jo en en bra ja, måte å forberede elevene allerede nå på en fremtidig eksamenssituasjon. I vurdering så er ofte elevene veldig stresset på uh, karakterer, mm. men har bruker lite karakterer. Yep. Vi gir ikke karakterer før til uh, sluttvurderingen ved jul. Halvårsvurderingen. Halvårsvurderingen ved jul. Og vi gir det ved sluttvurderingen på sommeren, ja, når de da begynner på et nytt trinn. Vad tänker du är fördelen med att bruka mindre karakterbok i ungdomsskolan? Vi jeg ser ju fördelen med att eleverna då eh, fokuserar på vad de har fått till, de tunga vi har då två ting som de får till bra och en ting de ska öva på för att bli bedre. Och då eh, att ha man fokus på det, vad fick jag till och vad ska jag göra för att bli bedre? och de har inte en tallkaraktär de kan se på. Det, det de, visst de lurer på hurdan faggartikernik så är det det de måste se, inte på karaktären för det har den inte. Så du får litt sånn tunnelsyn ellers på bare karakteren, mens ja, nå blir tilbakemeldingene viktigere. Absolutt. De går rundt og snakker med hverandre, de kan dømme hverandre ut fra karakterer. Det blir ikke det karakterpresset på like stor måte da. Man, du har jo fremdeles elever som er ute til få gode karakterer, lurer på hvor de ligger igjen, og kanskje har veldig stor forhåpning til seg selv fremdeles. Så det er den der prestasjonspresse, det er det fremdeles til en viss grad, men jeg kanske noe mindre, da. En annen ting som er litt spennende med skolen deres, det er at de har ikke med seg de digitale dingsene hjem. Man har, og dere har mindre lekser enn andre skoler. Kan du fortelle litt om det? Ja. Vi har jo ikke lekser. Vi, vi har en leksebevist skole. Nettopp. Mm. Så vi praktiserer det sånn at de har en mengde arbeid de egentlig skal gjøre på skolen. De har lov til å ta med hjem, hvis de vil. Og gjøre det på en måte som da ekstra arbeid, da. Vi men, anbefaler også at de skal jobbe med for eksempel forberede seg til presentasjoner mm. eller det andre vurderingsarbeid hjemme og det er også for å involvere foreldrene. Mm. Mm. men hvordan får da elevene tilgang til disse arbeidene sine digitalt hvis de har gjort det på skolepc som de ikke får ha med den hjemme? Det fine da er jo at alt de jobber med lagres i skyen, og så logger de seg på da OneDrive med og får det opp i OneNote-notatboken sine hjemme. Du nevnte foreldrene. Hvordan styrker denne digitale skolen deres skole- og hjemmesamarbeidet? Hvordan fungerer det i praxis? Ja, opplever det som positivt. Veldig bra egentlig. Mm -hmm. De har jo full tilgang til, eller ikke full da, men de har ganske stort tilgang til veldig mye av det elevene skal gjøre på skolen. Og de har gjort på skolen og tilbakemeldinger og sånne ting. De har også flere verktøy nå, så de kan få kontakt med kontaktlærere på en ganske enkel og effektiv måte. Så veien hjem, synes jeg, blir ganske kort da, eh, mellom da lærer og foresatte. Hva får foreldrene se? Vurderingsarbeid med tilbakemeldingene mm. og fravær, og fagsidene ja. våre med innhold i faget da. Mm. Og dere har en frist på maksimalt en uke, stemmer det, på tilbakemeldinger? Ja, det stemmer. Det är ju väldigt bra. Ja, och det är för att det ska det är färskt. Mm. så eleverna har det friskt i minnet. Eller så tänker vi att det är nästan bortkastat. Då säger jag tack for en uh, spännande beskrivelse av skolevärlden och jag skulle önska jag hade varit elev på skolan deras. Åh, oh, vad fint. Du är hjertligt välkommen. Ja, tack.